Două zile de arest preventiv, Nicolas Sarkozy a aflat viitorul, decizia care ochează frana. Fostul presubliniere dinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat miercuri după 26 de ore de arest în cadrul anchetei privind financarea de cetrelibia a campaniei sale electorale din 2007, informează AFP. Surs judiciar a declarat ce el a fost, ulterior, inculpat de un judector de instrucție. Arestul lui Nicolas Sarkozy a luat sfârșit din RIT, a declarat una din cele două surse apropiate de dosar consultate de agenția a citat, fere a preciza eventualele evoluții judiciare decise de magistrați, scrie Ager Press. Fostul subliniere e fals, statului ar putea fi eliberat, prezentat unui judecător în vederea unei eventuale inculpri sau convocat din nou la audieri, arat Franz Bresse. Audiat în stare de libertate în acela sublinierei dosar, Brice apropiată a lui Sarkozy, sublinierei titular al mai multor portofoliu ministru în timpul mandatului prezidențial din 2007 la 2012, a declarat că nu a existat nicio finanțare din Libia sau de oriunde din Setere Intate pentru campania electorală, afirmă avocatul acestuia. Ancheta magistracilor din domeniul financiar durează de aproape 5 ani. În mai 2012, site-ul Mediapart a publicat un document atribuit fostului subliniere F al Serviciilor de informații Libian Monsa Consa, care se referea la o financare de aproximativ 50 de milioane de euro, în schimbul sprijinului Parisului pentru încetarea izolării diplomatice a Libiei. Sarkozy a negat toate acuzaciile.